يرون الله في اشتيام؟ يراه, يراه المؤمنون فقط لا يراه الا المؤمنون نعم. كلا, كلا, كلا انها عن ربهم وإذن لا نحجو يكلمه لا يرون كلا انها عن ربهم نحجو ثم انها مخارج إن الله يعني.